des del concret i durant un programa, durant procés, un projecte que és tancat. L'escola el que converteix és un parell d'acompanyament a que tot el procés funcioni i no siguin parelles que vagin treballant per separats, sinó que és tot un programa que avança de manera conjunta i que rep una supervisió, que rep un acompanyament i que té unes guies, unes fitxes que ens permeten avaluar al final quin ha sigut l'impacte de tot el programa. Ja de fet no coneixia el que era la mentoria, el coaching, eh, relacions així de companys, de relacions informals, però establir un sistema de contacte o de tutorització en mentoring no s'ha donat a l'administració, segons ho ja tinc No Us que el projecte de mentoring era un projecte de compartir. Ens hem trobat a gent ja amb experiència, fa anys que estan treballant com a subdirectors a la Generalitat de Catalunya i els altres que han estat els que són, diguem-ne, novells. Una cosa molt innovadora, eh? Tinc una persona de fora del teu àmbit directe que li pots expressar els teus sentiments i demanar-li consell. I el fet que sigui d'un altre àmbit, doncs que ha sigut una, un enriquiment eh, mutu de coneixements de llocs que no, no és l'habitual teu de treball. La primera cosa eh, interrogant és mentor jo. No tinc gaire d'ensenyar i molt la pedra. però la veritat és que després del procés de mentoria ho he trobat molt bon enriquidor perquè a part de recreta d'alguna manera que ho per la mentolitzar, per mi també ha sigut una forma de parlamentatge. El verbalitzar moltes vegades el que tu aconsellaves et servia alhora per tu realment plantejar-te tots aquests... Tots aquests problemes que podíem, i com els podíem solucionar. A l'inici era un punt escèptic sobre el que em podia aportar i realment al finalitzar tant per a estratègia com sobretot per casos personals i casuístiques del dia a dia hi ha una realitat que hi ha un projecte que d experiència i, i, i que s'ha posat en la meva situació i ha viscut coses similars i ha favorit el poder dubtar segons quines decisions i segons quines respostes que s'espera del, del lloc de treball. Es recomanaria a tothom que, que comenci un, en un lloc de comandament, de cap de servei, de subdirector, i inclús crec que seria interessant que, que estes, es pogués aplicar a directors generals que entren a l'administració, perquè a més moltes vegades coneixen el procés, el, el funcionament propi de l'administració i crec que, que ens podria ser, els hi podria ser molt útil. És una manera d'aprofitar el talent, l'experiència, i els coneixements i interns de, de l'organització.